الداين ليش يسوي منا بدينا واحنا ما شماكسان بدينا تسفين قلعه يالنهايه عشرتنا كم مره بدينا بس قلبك حدر شو بعرفك بالحنيه حرت والله بين كذبك وجدي حرت والله حرت والله بين كذبك وجدي مشيت على كلام امي وجدي خايف يجي علي يوم وجدي واخوتي يتفرجون علي شلون هي اللي سميتهم ناسي اللي سميتهم ناسي داروا الزم على كاسي واللي سميتهم أحبابي جابوا الهم الحدبابي اللي سميتهم قرابة قلبة وبهتي خرابة واللي سميتهم أقارب أشو قلبة وعقارب؟ اللي سميتهم اخوتي كلهم تمنى وموتي اللي سميته قلبي زرع لي شوكه بدربي واللي سميته روحي دار الملح لجروحي اللي سميته عيوني فضل يعيش بدوني اللي سميته عمي زاد الهم على همي واللي سميته خالي وقف يضحك قبالي بس اللي سميتها امي هي اللي لقيتها يمي بس اللي سميتها امي هي اللي لقيتها يمي وهي اللي حست بهمي وتبقى عايشه بدمي يا روحي يا امي يا روحي يا امي بالضيج عفتني ورحت حسبالك اطيح بالضيج بالضيج عفتني ورحت حسبالك اطيح صحيح مكانك خالي بس بعدك مريح هم ظالم هم غدار وهم تشرب دمي اعرف حتى لو متت ما تشيل همي